Dneska jsem se seznámil z části stavby nové dálnice Hradec-Jaroměř a jsem, musím říct, naprosto nadšen a zároveň překvapen rozsahem těch prací, protože ten kruhový objezd u ČKD je úžasné inženýrské dílo a smekám před těmi, kteří se v něm vůbec vyznají. Projeli jsme společně od konce úseku našeho, kde jsme viděli most 209, asi největší most na, na nově stavěném úseku. Dále jsme viděli vlastně linijovou výstavbu už skoro konečných konstrukcí dálnice, až jsme se dostali přes některé nově stavěné mosty na kruhovou křižovatku v Plotiště, vlastně jednu z největších křižovatek dálničních tady v kraji, možná, že i v České republice. Samozřejmě, Organizace D11 ký znamená velkou úlevu pro město Hradec Králové z pohledu zatížení, kamiony a tak dále, takže mě to zajímá a zároveň také propojení Svobodné a loubky, protože dálnice tam protíná město Hradec Králové. Já doufám, že příští rok při zprovoznění bude to velký přínos pro Hradec Králové a v tuhle chvíli nevidíme důvod přes nastalou dnešní situaci k tomu, aby jsme 17.12.2021 dálnici nesprovoznili.